Hello everyone, this is Chef Nadel with you all the way from Norway. In the following series, I will present you with restaurant-grade recipes you can use in your own home. The cream is hot. The chemical is a change. I made one cup. This is the information for the cream. On the middle of the 10 minutes. After 10 minutes, we put the sugar. والكمية هي اختياري. انا عملت واحد كوب كريمة على اثنين معلقة بديل السكر ممكن ما نوضعه هذا هو اختياري نوضع فانيلا سائلة بدون سكر ايضا هي اختياري يعني فقط عشر دقائق على حرارة متوسطة نسكبها نتركها تبرد قبل ما نوضع الغطاء مثل ما شايفين الصلاحية تبعتها في الثلاجة مدة اسبوع بالمجمد 3 شهور في امان الله تزورونا بوصة جديدة اتمنى الاشتراك بالقناة شكرا كتير لكم اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة